escriptum. Amagarré el meu llibre i la disso de no tenir més que la vida per a descrit. Perquè ho volia.